Un fost subliniere Cerei de lovitura lui Tudorel El Toader, nu poate sesiza cerere ca se atace refuzul presubliniere dintelui. Presubliniere dintele Claus Iohannis a decis ast zis refuze cererea de revocare a subliniere Feidna, Laura Codruca covesit. Ministrul Justiției. Tudorel Toader, îi ceruse presubliniere dintălui să o revoce pe subliniere Ief în urmă cu aproape trei luni. Imediat după această decizie, Toader a anuncat ce va sesiza ce cere. Un fost subliniere al al Curcii Constituționale, Augustin Segrean, îi de lovitura lui Toader. În direct la realitatea TV, Zegrean spune că Toader nu are nicio subliniere în de său. seunt. nu este obligat să dea cerere unei revocuri. Nici la remanier nu e obligat să spună da din prima. Opinia președintelui nu poate fi atacat. Tudorel El Toader nu poate sesiza CCR, doar guvernul poate. Ce se atace, refuzul de a revoca. Ce se a spus cu unanimitate de voturi ce nu se justifică revocarea. Am fost nouă ani la CCR împreună cu Tudor El Toader, a spus Zegrean.